جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ پاکستان الیکشن کمیشن کی جو اوپن جو ہو چکی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم نے اس میں کیسے کرنا ہے تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک سارا تاکہ کوئی اسٹیپ آپ کا جو مس نہ ہو تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان الیکشن کی جو جاب ہے اپلائی کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے ای e ویبسائٹریٹ جاب پہ آپ نے کلک کرنا تو یہ ہمارے پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اوپن ہو چکی ہیں تو یہ ہماری جاب جس जिसमें हमने نے करना है तो جو اگر آپ اپلائی اون لائن نہیں کر سکتے تو آپ یہاں سے اپنا فارم جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ جو یہ والا فارم ہے اس کو ڈپوزٹ کروا کے آپ یہاں پہ اپنا ایجوکیشن اور پرسنل ایکسپیرئنس لکھنے کے بعد آپ یہ سبمٹ کروا سکتے ہیں اپنا فارم تو اس پہ ایڈریس دیا ہوا ہے تو آپ یہ دو پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ انجینئرنگ کی پوسٹ الگ ہے اور ایک جو جابس جو ہیں وہ ہیں سافٹ ویئر ڈیولپر کمپیوٹر کے ریلیٹڈ اور تین جابس ہیں جو انجینئرنگ کے ریلیٹڈ ہیں تو اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں آن لائن اپلائی کا پروسیجر تو یہاں سے سب پہلے نے پہلے آپ نے رجسٹر کر لینا ہے اگر آپ نیو یوزر ہیں تو یہاں سے آپ نے اپنی لاگ ان پاسورڈ تو یہ آپ نے ڈیٹیل جو ہے اپنی یہاں پہ انٹر کر کے یہ والی ساری جو آپ کو فیلڈ نہیں سمجھ رہی اس کو آپ نے لیو کر دینا لیو بلینک ناٹ اپبل تو یہ چار فیلڈ آپ چھوڑ سکتے ہیں باقی آپ کوئی فیلڈ نہیں چھوڑ سکتے تو یہاں سے آئی سرٹیفائیشن آئی ولڈ رائٹ انفارمیشن تو یہ ایسے یہ جو انگلش لکھی ہے آپ نے یہاں سے اس کو ایگری کرنا ہے اور ایگری اینڈر ناؤ پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ ایگری اینڈ رجسٹر ناؤ پہ کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا تو یہاں سے پھر آپ نے لاگ ان کر لینا ہے میں نے बनाया بنایا ہوا ہے تو میں होता हूं ہوتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ میرا جو پروفائل کا ڈیش بورڈ ہے وہ اوپن ہو چکا ہے تو یہاں سے میری اپلیکیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کا جو مائی ریزیوم جو کچھ آپ نے اس کے اندر لکھا ہے تو وہ یہاں پہ آپ کو ہو رہا ہے جو بھی آپ نے بی ایس سی ایم ایس سی یا بیچلر جو بھی جتنی بھی آپ کی ایجوکیشن ہے آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لینی ہے یہاں پہ آپ نے मैट्रिक्ट मैट्रिक एफ एस सीन बी एस सी एंड एम एस ऐसे आपने जो कंटिन्यू करना है इसको इसकी सी लिख लेनी है और उसके बाद जब आप अपनी ایجوکیشن یہاں پہ کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ایڈ نیو ایکسپیرئنس کرنا ہے تو یہاں سے ایڈ نیو ایکسپیرئنس کریں گے تو یہاں پہ آپ نے پوسٹ لکھنی ہے اور کیا تھا کام کرنا کب شروع کیا تھا اس کمپنی میں یا اس میں یا انٹرنشپ کے لیے آپ نے کب اپلائی کیا تھا اور کب سے شروع ہوئی ہے اور کب ختم کی ہے تو جو ڈسکرپشن بھی آپ نے لکھنی ہے تو یہاں سے آپ نے جو اپنا ہے ایڈ ایکسپیرئنس کرنا ہے جب آپ ایڈ ایکسپیرینس کر لیں گے سارا جو جہاں جہاں بھی آپ نے جاب کری ہے تو یہاں پہ آپ اویلیبل جاب پہ آئیں گے اویلیبل جاب پہ آنے کے بعد آپ کسی بھی جاب میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر میں اس جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو یہاں پہ نو ایکسپریئنس یورک ایڈیٹ پروفائل تو یہاں پہ آپ نے اپنا جو اپلیکیشن کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ آپ نے ایڈ کر لینا اور اس کے بعد اپلائی فار دس پوسٹ کے لیے اپلائی فار دس پوسٹ کے پہ کلک کرنا تو آپ کا جو اپلائی ہو جائے گا تو میرا چونکہ ایکسپیرئنس نہیں لکھا ہوا یہاں پہ تو اس لیے اپلائی نہیں ہو رہا تو آپ यहां یہاں پہ ایکسپیرئنس ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ اپلائی فائدی کریں گے تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا تو یہ تھا اس کا ایزی سا پروسیجر اپلائی کرنے کا جو آپ آن لائن گھر بیٹھے ہی اپلائی کر سکتے ہیں تو نیکسٹ جو بھی جاب جائیں گی اس کے مطلب انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کریں اور بیل آئکون کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے